Rectorul Universității Bucure sub liniere a acuz ce Ministerul Educației îi cere să încalce legea a două puncte nu avem dreptul legal să redistribuim locurile libere în timpul anului. Rectorul Universității din București sub linieră, Mircea Dumitru, a răspuns. Smărci acuzaciilor Ministrului Educației cu privire la faptul că instituția ar avea peste 900 de locuri bugetate care nu sunt realocate, spunând că universitatea nu are dreptul legal să redistribuie locurile rămase libere prin retragerea sau exmatricularea studenților în timpul anului universitar. Cea dungă a adugat ce umă a fost certat în public pentru ce a respectat legea. Această manipulare a studenților sub a opiniei publice este absolut irresponsabilă. Universitatea din București a fost acum criticat public pentru faptul ce respect cadrul legal în domeniul educației, adică subliniere, -i, legea educației, subliniere, -i, metodologia admiterii, subliniere, -i, a înmatriculării studenților. Punct am fost certat ieri. Luni, nere, în public, admonestați sub linierei criticat pentru faptul ce am respectat legea. Legea este cea care ne cere ca la 1 octombrie să matriculme studencii. Deci dacă un student decide să plece de la un program sau este exmatriculat, se pierde complet locul acelui student sublinierii nu poate fi redistribuit la alte programe, în cadrul aceleia sublinierii i a declarat marci rectorul Universit din Bucure subliniere P, Mircea Dumitru. El a explicat ce în timpul anului universitar nu pot fi redistribuite locurile care rămân libere, pentru ce nu este legal. De asemenea, a spus rectorul U. Înmatricularea studenților se face pe programe de studiu, iar banii care sunt alocați de la buget sunt banii alocați pentru un student, nu pentru toți studenții care intră în anul respectiv la studii la universitate. Deci, Ideea aceasta ce noi am returnat 900 de locuri pentru ce nu am fost capabili să le redistribuim în timpul anului universitar este o invitație din partea domnului ministru la amplu legea, a mai spus Mircea Dumitru. Răspunsul rectorului vine după ce ministrul educației, Valentin Popa, a spus că Universitatea din Bucure, subliniere, că are peste 900 de locuri bugetate neutilizate, de subliniere, i are suficienți studenți pe locurile de la tax care ar putea beneficia de ele. Ministrul a afirmat că acest lucru este urmarea unui management defectuos, care nu este preocupat să ocupe imediat locul bugetat eliberat în urma exmatriculării sau abandonului sub linie regular. De asemenea, a susținut COPA, atât Universitatea din bucurești subliliere, cât și Ulierei celelalte din consorțiul universitar aflată în aceeași Ulierei, situație nu încasează bani de la buget pentru aceste locuri, ci doar leci blocate, primind de la studenții intraci pe locurile la tax mai puțini bani decât ar primi de la minister. De cealalt parte, studenții se declar surprins sublumierei de datele oferite de ministru în cadrul întâlnirii sublinierei spun ce vor lua cu siguranță o pe acest subiect. În conformitate cu datele oficiale prezentate sub semnul de Universitatea din București sub liniere, am observat o discrepant major între numărul de studenți în matriculaci sublumierei numărul de locuri bugetate alocate în ultimii trei ani. Peste 900 de locuri bugetate nu sunt utilizate de cetreuni. Sublinierei are suficient de mulți studenți cu tax care le-ar putea utiliza. Aceste locuri au fost disponibilizate în urma abandonului. Subliniere colar, exmatriculării, ele sunt însumate din toți cei 3 ani, cele mai multe din anul 3. Totul sublinierei. Trebuie să remarcme ce lipsa unor proceduri interne în favoarea studentului face să avem situația în care peste 900 de studenți cu taxe nu ocupe locurile bugetate alocate, a declarat Ministrul Educației. Valentin Popa a precizat ce va discuta cu direcția juridic din minister pentru a gestia cadrul legal de a redistribui locurile bugetate, neutilizate. utilizate